Este deja trecut de ora 12 fix și ceea ce urmează să fac în acest episod cred că este cea mai mare nebunie de până acum, pentru că este strict interzis în cultul satanic acest lucru. Doar cei mai mari vrăjitori au dreptul și posibilitatea să-l facă, pentru că e mult prea periculos. Ce am de gând să fac? O să încerc să-l invoc pe Astaroth. Astaroth este unul dintre cei mai mari demoni ai Iadului, unul dintre... Împăratia iadului, iar invocarea lui este foarte periculoasă. Tocmai de asta, fiind atât de periculos și interzis în cultul satanic, fiindu-le chiar lor frică să fac lucrul ăsta, m-am gândit că e posibil să fie șanse să se întâmple ceva paranormal. Așa că îmi asum și vreau să văd dacă, după acest ritual, vor fi rezultate. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place genul ăsta de conținut și doriți mai multe episoade asemănătoare și să vă abonați dacă nu sunteți încă abonați pentru a fi la curent cu tot ce postez. Să dăm drumă! Pentru început la acest ritual vei avea nevoie de sigil lui Astaroth. Viitorul fiind atât de periculos, nu voi încerca să-l fac fără un cerc de protecție în care să stau, așa că voi desena un cerc cu sare pe jos. Cercul nu trebuie să aibă întreruperi. Va mai trebui doar să aprind lumânările în jurul sigilului. Bun, acum trebuie doar să prindul mânare în afara cercului. Am pregătit-o deja este cea de acolo, e de culoare negre, care îl reprezintă pe astăut. totul este pregătit de ritual. Bun, totul de pregătit, iar acum voi începe invocarea lui ASTALOT. La început trebuie să-i numele de trei ori, iar apoi să l chem. ASTALOT ASTALOT ASTALOT ASTALOT ASTALOT ASTALOT Te invoc asta Te invoc asta Te invoc asta Dacă mă auzi, te rog să dai un semn. Dacă mi-ai auzit chemarea, te rog să-mi dai un semn. te Asta dacă data aici Asta So